Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əzitamışətçilər. Bugünün ən əsas siyasi xəbərlərinin diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzade. Nardaran hadisəsini hər yerdə hər kəsə tanıdacaq. Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin xanımı belə deyib. Leyla Bağırzadə həbsdə olan həyat yoldaşı ilahiyyatçı Talib Bağırzadəyə məktub ünvanlayıb. Məktub, vətən uğrunda nöqtə az saytının zindana məktub layihə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Taliyə Bağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilmiş əməliyyatla həbs olunub. O, dövlət çevirilişinə cəhd, terrorçuluq, qamunsuz silah saxlama və s. ittihamlarla 20 il azadlıqdan məhrum edilib. Taliyə Bağırzadə ittihamları rədd edir və cinayət işinin saxta olduğunu bildirir. Bir sıra yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onu siyasi məhbusu hesab edir. Ona işgəncə verirdilər, səsini eşidirdim. Həbsdə olan sabiq icra başçısı Salih Rüstəmovun İctimaiyyəti ünvanladığı məktubunda belə deyilir. Sosial şəbəkələrdə keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmovun İctimaiyyəti ünvanladığı məktublar yayınlanıb. Hazırda həbsdə olan keçmiş dövlət məmru məktubunda işgəncələrə məruz qaldığını bildirib. Salih Rüstəmov yazır ki, onu qardaşının və qardaşar vadının həbsi ilə hədəliyiblər. 8 may 2018-ci ildə Qədəbəydən Bakıya qardaşım və onun həyat yoldaşı ilə gələrkən Şəmkir postunda bizi saxladılar. 10-15 nəfər üstümə düşdü. Mən maşından düşürüldüm. Şəmkir polis idarəsinə gətirdilər. Qardaşımı və onun həyat yoldaşını həbs edəcəkləri ilə hədələdilər təhqir etdilər. Məni bir sıra sənədlərə imza atmağa məcbur etdilər. Vəkil təqdim etmədilər. Məktubun davamında Salih Rüstəmov bandatil kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlarla Mübarizə İdarəsinə gətirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bura da qardaşı oğlu Vidad Rüstəmliyə verilən işgəncə səslərini eşidib. Burada da hədələrin təsiri altında ifadə aldılar. Qardaşımoğlu Vidadını həbs edib bura gətirdilər. Ona işgəncə verdilər. Səsini eşidirdim. Ona görə də qorxub nə dedilərsə onu da etdim. Vəkil tutmağa imkan vermədilər. Bu günədək vəkillə konfidensial ünsiyyət hüququm təmin edilmir deyə keçmiş icra başçısı bildirib. Ali məhkəmə Azadlıq Radiosu və digər saytların bloklanmasına dair kasasiya şikayətini təmin etməyib. İyunun 4-dündə Ali Məhkəmə Hakim Mihbarə Əhmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, azadlıq qazetinin azadlıq.info saytları, eləcə də Turan TV və Azərbaycan Saati televizya proqramının internet səhvələrinin bloklanması ilə bağlı kassasiya şikayətini təmin etməyib. Məhkəmə Bakı Apeliyasiya Məhkəməsinin qərarını dəyişmədən saxlayıb. 2017-ci il martın sonundan, Azadlıq.org daxil olmaqla ölkədə bir neçə müstəqil və müxalif yönlü saytlara giriş əngəllənib. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əvvəlcə bundan xəbərsiz olduğunu bildirsə də, sonradan məhkəmədə üzə çıxıb ki, baş prokurorluğun müraciəti əsasında belə bir addım atılıb. 2017-ci il mayın 12-sində Səbayl rayonu məhkəməsi Azadlıq.org, Azadlıq.info saytları, eləcə də Meydan TV, Turan TV və Azərbaycan Saadı televiziya proqram internet səhifələrinin bloklanması barədə qərar qəbul edib. Keçək növbəti xəbərimizdə. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyəsindakı nümayəndə heyətinin yeni iki üzvü təsdiqlənib. Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Asambleyasında nümayəndə heyətinin boşalan iki yerinə təklif olunan namizədlərin adları təsdiqlənib. Milli Məclisdən verilən məlumata görə Avropa Şurası Parlament Asambleyası nümayəndə heyətinin iki yeni üzvü, deputatlar Nagif Həmzəyevin və Çingiz Qənzadənin namizədliyini qəbul edib. Onların Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iyunun sonunda keçiriləcək yay sesiyasında iştirakı gözlənilir. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Asambleyəsindakı nümayəndə heyətinin üzüvləri Rövşən Rızaev və Vüsal Hüseynov müvafiq olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri və dövlət migrasiya xidmətinin rəisi vəzifələrinə təyin ediliblər. Vəli soğxan həbərimiz, mən nəyə görə öz ölkəmi tərk etməliyəm? Bir nə qədinin sabiq icrabaşıcı Xalətin onun Almanya köçmə xəbərinə münasibət bildirər Mən nəyə görə öz ölkəmi tərk etməliyəm? Azərbaycan dünyada gözəl ölkələrdən biridir. Hazırda vətənimdəyəm, Azərbaycandayam, dincəlirəm. İşinizlə məşğul olun. Bunu Bineqəlinin sabiq icra başçısı Xaləddin İskəndərov açıqlamasında Almanyaya köçməsi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. O, hazırda istirahat etdiyini qeyd edib. Jurnalistlər mənim haqda nəsə yazırlar. Belə xəbərlər yalandı. Mən Azərbaycanı çox sevirəm və burada da yaşay Hələ ki, heç bir işlə məşğul deyiləm, istirahət edirəm deyə icra başçısı bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.